Το μαθησιακό αντικείμενο πραγματεύεται ένα θέμα που πολύ συχνά βρίσκεται στο προσκήνιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αναφέρεται στη φυσική μεταβολή του πληθυσμού της Ελλάδας και τη μελέτη των παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν την εξέλιξη του πληθυσμού στο χρόνο. Βιπρόσθετα, επιδιώκεται η αναγνώριση ορισμένων αιτιών και τα πιθανά αποτελέσματα του δημογραφικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το θέμα αυτό προσεγγίζεται μέσω της εξοικείωσης των μαθητών και μαθητριών με διαγράμματα διαφόρων μορφών και τις χρήση τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων, με απότερο στόχο να αποκτήσουν δεξιότητε για τη ζωή μια που τέτοιου είδου αναπαραστάσει συναντούν καθημερινά στη ζωή του. Για παράδειγμα, με τη μελέτη του γραφήματο Ποσοστιαίε κατανομής του πληθυσμού ανά ομάδα ηλικιών, εξάγεται το συμπέρασμα πω τα τελευταία 60 χρόνια υπάρχει σταδιακή αύξηση του πληθυσμού στι μεγάλε ηλικίε και αντίστοιχη μείωση του πληθυσμού στι μικρέ ηλικίε. Με παρόμοιε διεργασίε, γίνεται η μελέτη του γραφήματο φυσικής μεταβολής του πληθυσμού της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές και οι μαθήτριες μελετούν τα δεδομένα, εντοπίζουν τα σημεία ενδιαφέροντος και σημειώνουν επάνω στο γράφημα τις παρατηρήσεις τους. Ιδιαίτερη αξία έχει η μελέτη των διπλών διαγραμμάτων, παραδείγματο χάρη η παρατήρηση της ηλικιακή πυραμίδα της Ελλάδας, με την προσοχή να επικεντρώνεται στη στενή βάση στις ηλικίε από 0 έως 24 έτη. Μετά τη μελέτη των τριών γραφημάτων, οι μαθητές καλούνται να κάνουν πρόβλεψη σχετικά με την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και να τεκμηριώσουν την άποψή τους για το δημογραφικό πρόβλημα. Ακολουθεί η συγκριτική μελέτη διαφορετικού τύπου διαγραμμάτων, που είναι μια διεργασία αυξημένης δυσκολίας. Στην περίπτωση αυτή, οι γραφικές παραστάσεις δίνουν μια πιθανή απάντηση σε ένα δημογραφικό παράδοξο. Η αύξηση του πληθυσμού της χώρας συμπίπτει χρονικά με την αύξηση του πληθυσμού των αλλοδαπών μεταναστών. Οι δραστηριότητε ολοκληρώνονται με τη μελέτη του χρωματικά διαπαθμισμένου χάρτη Ο Αλογενή Πληθυσμό της Ευρώπη και την καταγραφή των χωρών, οι οποίε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χώρε υποδοχή μεταναστών. Ακολουθεί η συζήτηση γέφυρα για επόμενε ενότητε σχετικά με του λόγου που οδηγούν στι μετακινήσει πληθυσμών από χώρα σε χώρα. Με το μαθησιακό αντικείμενο Εξέλιξη και Φυσική Μεταβολή του Πληθυσμού τη Ελλάδα. Ενδυναμώνεται όχι μόνο ο γεωγραφικός γραμματισμός, αφού συνδέονται οι αναπαραστάσεις με έννοιες όπως αύξηση-μείωση πληθυσμού, γύρανση πληθυσμού, και κ.ο.κ. αλλά και ο στατιστικός γραμματισμός τους που προκύπτει από την επεξεργασία, τη σύγκριση και την ερμηνεία δεδομένων που παρουσιάζονται με ποικίλε μορφές. Παράλληλα, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν την κριτική του σκέψη και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά.